Va? Och Parapep det är en digital träning som är en satsning från Parasportförbundet för att vi ska kunna motivera fler att kunna röra på sig tillsammans. Och detta är samarbete med Sigma. Men vi drar igång på en gång. Vi börjar med Var som är i Sverige och vad ni gör. Om ni vill hjälpa till att dela den här så ni kan sprida det ännu mer. Så er, håll på och kör vad som Så, vi ska lägga till. Vi kramar oss och ner med armarna. Vi kramar. Oss. Oh, cirka 15-20 minuter. Snyggt. Vi stannar till. Så kommer vi jobba med armen bak en halvmåne och så fram igen. Och så byter vi. Halvmåne. Vi har 20 stycken live med oss nu, superkul att se. Hoppas ni hakar på och kör med oss. Nu ska vi lägga på att vi går samtidigt som vi gör den här halvbånen. Stöta med armen bak och har fram. Vi hälsar Kim Nilsson välkommen, hoppas du tränar med oss. Vi är lite Allt är bra att träna. Eller hur det är? Ja, bästa. flera saker samtidigt. Snyggt, vi stannar till där. Så ska vi jobba hela vägen runt bak. Och så blir det varm. Så vi lägger till benen här och en stor sol. Stort vi bara kan. Locka fram solen. Här i Östersjön har vi en sol just nu. Men då bjuder det på blandad väder. Och vi håller på med på just nu, digital träning för att motivera och inspirera fler att kunna träna live samtidigt. Och kan ni inte vara med och träna just nu då kommer den här videon att sparas så ni kan se på den efteråt. Och ni får jättegärna dela den här videon så att fler tränar till era vänner och bekanta. Snyggt. Vi stannar till där. Då ska vi gå lite framåt. Så vi fram med ena benet. Och så går vi bakåt. Och bak med det benet. Så Snyggt. Och bak. Och bak. Näckt. Åh. Skjut lite till mig. Åh. Egentligen. Parat. Det är ju digital träning. En ny satsning från parasportbundet tidigare för att få fler att träna nu i dessa tider. Och man kan göra det live samtidigt som oss. Och sista såg jag fram. Åh. Oh, och vi till, det går lite åt sidan, två steg, och så på andra hållet, en gång Sidan. sida, och andra hållet, snyggt, och två steg åt sidan. Det är ju så viktigt med träningen i dessa tider för man mår ju så himla bra av det. Kan du berätta varför du tränar Eva? Oh, bra, bra. Det bra. Och det är roligt. Ja, det är roligt, perfekt. Snyggt, vi ska sträcka oss åt sidan. Så vi pressar. Och så visar vi på våra biceps hur stark vi är. Så vi pressar. Och så visar vi hur stark vi är. Så byter vi hand och pressar. Och spänner våra biceps. Snyggt. Pressa. Och spänna. Snyggt. Vi byter. Långt till fram. Och så spänner vi våra biceps. Snyggt! det är spik där spänn. Spänn. spänn. vi kommer köra ungefär 15 minuter så ni har 10 minuter på det här passet vi börjar kvar en lite boxning, lite koordinator och lite puls. Snyggt, kör en sista gång. Ja, ah, är Snyggt. Ska du Vi upp, upp? Äh, upp händerna oss ihop på ben åtta. Vi så Eva Sundqvist, välkommen till parapetgympan. Och du tränar med oss. gilla och dela den här klippet så att fler blir inspirerade till att träna och röra på sig i dessa tider. Vi stannar till. Då vi en arm upp, låsa ben, tre gånger. Pressar vi, en, två, tre, och så byter vi. En, två, tre, och övrigt. En, två, tre, och övrigt. En, en, två, och tre, och så vi kikar. Vi börjar. Och så är det ett, ett, två, tre. Snyggt! Vi ska låsa att vi spelar lite piano. Så vi låsa att vi spelar på ett piano. så vrider vi på kroppen. Så långt vi kan. Snyggt! Och det vrider på ryggen. Vi låsa att ni spelar. Det är en måsakt spelar piano. Snyggt. Rida så långt vi kan. Bra jobbat. Kom igen. Snyggt. En sista. I tre. Siktigt och kolla live med oss. Och att ni alla hakar på. Snyggt! Vi ska kicka i rumpan. Så upp i benet. Kan vända av. Upp. en större rörelse, Ni hälsar. En sak här välkommen! Hoppas det är bra med dig. Du hakar på vår gympa! Men var säkert att träna för dag. Vi kan lägga på här lite klapp. Klappar in i den här måndag. Måndagspeppen med parapeppgympa! Snyggt! Kom igen. lite grann, snyggt lite till, på med pulsen ska upp nu, klappar vi igång bra snyggt, vi stannar upp lite där kommer jobba på lite mer koordination så vi tar ena handen, insida fot och så byter vi den andra handen vi får köra varann, och man kan även köra mot knät om man vill det, vilket faktiskt känns bäst. Bra. Ni får jättegärna kommentera vart är ni i Sverige och kör. Gärna visa någon bild om ni hakar på med oss. Och Kan ni inte köra live med oss just nu så kommer den här videon att spara så ni kan se på den efterhand. Vi twistar favoriten från förra veckan och bjuda med oss. Skaka lite rumpa. Det är aldrig fel. Måndags. Dansa in måndag. Är det Ja. ja. Kommer du bjuda på några sång idag då? Ja. Kommer du bjuda på nån sång? Ja, det vet vi inte. Det vet vi inte än. Vi måste, måste alltså hänga kvar. Det är bra, vi ska göra samma sak. Nu ska vi, vi tatsa fötterna bakom rikken. Om man kommer åt dit. Antingen är motsatt, eftersom vi tar samma fot. Det är ja, lite kul i grej. Se på det här klippet i morgonbitti, börja i med lite oss. Det snyggt, vi tvistar på, använda armarna, kom igen, dansa in den här med lite harra pepp, gympa. Det är snyggt, du visar en snygga dans mot sig som veckan. Det är bra, vi dansar vi man vill. pulsen ska Vad är supermän kalla den Eva. Ja. Vi ett ben, ut mina armen, sträcker ut och så byter vi sidan precis. Tänk att när jag är, superman, jag är och flyger så vi byter vi. Bra. Träna balans. Och en gång det är bra. Framåt. Vi spänner magen. In arm i taget. Snyggt. Jobbar vi på. Kom igen. Öka på lite grann. Lite snabbare. Lite rappare. Fram är in så att man är en superhjälpare. där ute och flyger. Snyggt, och vi bitar. Annars kör vi en gång till. Sträcker ut. Bra, ja, vi avslutar med lite skidåkning. all rock. Så ni kan se se ni efteråt. Ja. Nästa vecka. Och vi kör nästa måndag, igen. Jakob och jag, och Henrik var med. Vi mm. kommer in och säga hej. Kom in Ta med. Var det vi tre som kör nästa vecka? Jag, Eva och Henrik. Så vi ses då. Hej då. Hej då.